V rámci dnešního dílu se zaměříme na chystanou rekonstrukci okružní křižovatky Brněnská, která má začít za 14 dní 2. července. Nyní si projedeme plánované objízdné trasy, které budou určeny pro osobní vozidla. Nákladní doprava a autobusy budou projíždět přes stavbu střídavě v jedním směrem. Takže my se zaměříme na objíznou trasu, kde můžou samozřejmě nastat a nastanou zácpy. Zde se potřeba obrnit trplivostí a bude zde několik případů, kdy dochází ke změně místní úpravy, dochází ke změně hlavní komunikací, budou zde křižovatky řízeny světelným zařízením. V průběhu objížky Jdeme tomu v půlce července, zkusíme trasu projet ještě jednou a budeme reagovat na to, kde dostává problém. A budeme snažit řidičům nalít nějakou alternativu, aby případně mohli trasu projet efektivněji a rychleji. Po sjezdu z okruhu, tak z, u sauny se dostaneme na křižovatku k náhonu, kde dochází k řízení provozu pomocí světelné signalizace. Ta už je připravena na místě, na několika křižovatkách, jako Náhon v e, Malšovicích, ji na, už vidíme, zatím nefunkční, ale v průběhu objížky se musí řidiči respektovat právě změnou přenosnou dopravní signalizaci. Jdeme si jednoho z okruhu a vlastně míříme na křižovatku u Futura, takže křižovatka Mrštíko a Brněnská, kde vlastně se řidiči vrátí zpět na okruh a na výpadovku z města ven. Zde křižovatka Náhon Števcová dojde ke změně, ke změně místní úpravy, kdy původně hlavní trasa ulice Náhonu bude odkloněna a bude právě hlavní vedená v rámci objízené trasy doprava do ulice Števcova. Takže tato přívatka bude změna místní úpravy, hlavní trasa bude doprava, plus a výsou zase opět světelná signalizace pro řízení provozu. Jak pro hlavní tak pro vozidla, tak i ze jsou řešeny přechody pro chodce pomocí světelné signalizace. Tady opět dochází teda ke změně zde světelná signalizace, znamená řidiči si uvědomí, že zde vlastně má nadřazenou přednost světelná signalizace, nejen zde je ta stopka, která vlastně bude jenom v případě vypnutý semaforu, takže ta stopka neplatí, pokud bude běžet na semaforu zelená. A dojíždíme na křižovatku k obchodnímu centru Futurum, kde opět dochází ke změně nějakého přepočtu signálního plánu, tak aby byla spíš frekventována tato objízná trasa na úkor standardního standardní trasy okruhu Brněnská. Takže jsme si projeli trasu, která vlastně říče eh, od Malšovic provede kruháčem eh, a vyjdou u obchodního centra Futurum. A nyní si projeli druhou trasu, která říče jdoucí od Brna na úrovni obchodního centra Lidl odbočí doleva a pojedou ulicí Štefánikova a napojí se na Zborovskou ulici a vyjedou zpátky na okruh na křižovatce Mileta. Jsme na křižovatce Palacha Brněnská u obchodního centra Lidl a vlastně zde se vozidla od Brna jedoucí napojí na objíznou trasu, kdy pojedou a na této na které se přijíždí, bude zřízen pomocí nějakého stavebnicového systému provizorní okružní křivatka. Takže tadyhle bude křižovatka okružní. Poté dále vozidla pojedou do ulice Štefánikova. kolem centra Hvězda. Nyní se z ulice Štefánikova napojíme na ulici Borovskou kde opět dochází k umístění přechodné světelné úpravy, kdy dopravní řízení tadyhle bude regulovat průjezdnost a mělo by reagovat samozřejmě na aktuální hustotu dopravy a stav na obízné trase. I na úrovni odbočky do fakultní mozice je zde změna, je zde setelná signalizace, takže aby si řidiči uvědomili to, že zde se objeví nové zařízení a aby se nejezdili po paměti, ale aby reagovali na aktuální přechodnou a místní úpravu, která zde bude upravená. Je potřeba si uvědomit, že hradecký okruh funguje jako spojené nádoby, takže samozřejmě pokud ta jedna trasa bude ucpaná, tak o to více se to projeví na druhé části okruhu. Je samozřejmě, že pokud lidi, že toto budou vědět, tak je možné si ve směru od Ostravy to projet přes město po Střelecké ulici na Pardubice. Ale ty, co potřebují jít na Brno nebo z Brna, od Brna směrem městem, tak prostě musí toto využít.